هل بدء البيع على موقع امازون اذا ابقى معي حتى نهاية هذا الفيديو لتتعرف على خمس عوامل مهمة يجب ان تعرفها قبل بدء البيع على موقع امازون موقع امازون يعتبر من انجح مواقع البيع الافتراضية بالعالم فقط في الولايات المتحدة أمازون مسيطر على 55% من مجمل المبيعات الكلي في الأونلاين وفي بريطانيا 60% المعلومة الأولى التي يجب تعرفها هي التفضيل أمازون يفضل المشتري على حساب التاجر وهذا هو إحدى الأسباب الرئيسية لنجاح موقع أمازون هو يعير انتباهه بشكل كامل للمشتري ويتجاهل التاجر ومتطلبات التاجر لهذا السبب نلاحظ عدد كبير من المشترين تفضل التعامل مع موقع أمازون المعلومة الثانية مخازن أمازون لكل من يريد البيع على موقع أمازون عليه شحن منتجاته لمخازنهم طبعا يمكنكم بيع وشحن المنتجات بنفسكم ولكن أمازون لا يريد ذلك يمكنكم مشاهدة الفيديو الفرق بين تاجر FBA وتاجر FBM وستعرفوا السبب الفيديو مبين فوق هنا لذلك علينا ان نكون على استعداد لشحن كمية منتجات لمخازن امازون ولا يهم كم قطعة ستشحن يمكنك شحن قطعة واحدة بحالة بيع المنتج على موقع امازون مخازن امازون ستغلف وتشحن المنتج للمشتري نيابة عنك المعلومة الثالثة امازون لا تتعامل مع جميع الدول العربية للأسف موقع امازون لا تتعامل مع جميع الدول العربية هي تتعامل فقط مع الجزائر مع مصر مع المغرب مع الأردن مع عمان وتركيا باقي الدول العربية التي لم أذكرها امازون لا تتعامل معها للأسف المعلومة الرابعة هي عدم الرحمة امازون لا يرحم ولا يقبل أخطاء خصوصا للتجار الجدد موقع امازون شديد جدا مع التجار فهو يحرص على جودة المنتجات التي نبيعها وعلى خدمة الزبائن التي نوفرها يكفي عدة شكاوي بفترة قصيرة على منتجاتنا لكي أمازون يغلق صفحة المبيعات الخاصة بنا وحتى يعمل ضرر على تقييم حسابنا لذلك علينا أن نحرص على جميع التفاصيل عند شحن المنتجات لمخازن الأمازون وأن نحرص على تعريف صفحة المبيعات بطريقة صحيحة المعلومة الخامسة هي برنامج التسويق المهني يوجد لموقع امازون من افضل برامج الشراء والتسويق بالعالم الافليت بروجرام الخاصة بها لاحظوا ان في يوتيوب غالبية الفيديوهات تكون على منتجات من موقع امازون الاشخاص التي تفتح المنتجات وتريكم كيف تشتغل هذه معلومات مهمة لانه ذلك سيجلب حركة كبيرة من خارج الموقع لمنتجاتكم فعليكم معرفة ان اكبر برنامج افليت بالعالم هو موجود في موقع امازون المعلومة السادسة والاخيرة ما لا يمكنك بيعه كتاجر جديد موقع امازون لن يعطيك الامكانية للبيع بجميع الفئات بالموقع مثل فئة البيوتي الهيلث كير فئة الجولري والفود اند غريزولي اما بخصوص الفئات التي يمكنك البيع بها فهي فئات مثل الهوم امبروفمنت هوم اند غاردن هوم اند كيتشن بزنس اند اندستريال واخرى بعض الفئات يمكنك الطلب للبيع في الفئات المحجوبة ولكن بعد ثلاث اشهر من تسجيلك على الموقع وبيع منتجات بالفئات المفتوحة لك في النهاية لكل موقع يوجد حسنات وسيئات الحكمة هي كيف نتأقلم مع السيئات ونتغلب عليها موقع امازون عبارة عن منصة ممتازة لابراز علامتك التجارية او حتى لانشاء علامة تجارية حصرية لك تعلم المجال بطريقة صحيحة ومهنية ومن ثم سجل بالموقع لا تسجل بالموقع اذا انت غير متمكن بموضوع معين في الموقع لانه كما ذكرت موقع أمازون لا يسامح وخصوصا التجار الجدد بالموقع. لكل من يريد التعرف أكثر عن موقع أمازون جهزت سلسلة فيديوهات تعرفكم عن الموقع وترك العمل به. الرابط للفيديوهات موجود في وصف الفيديو، فيمكنكم مشاهدته. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية إذا لم تشتركوا بالقناة بعد لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر